el projecte de l'estació de la Sagrera es desencalla. Així ho garanteix el protocol d'intencions que han signat l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, el Ministeri de Foment i a DIF. En el document s'estableix una nova fórmula que permeti el finançament de l'estació intermodal i s'ajusta el projecte per racionalitzar el seu cost mantenint-ne la funcionalitat i operativitat ferroviària. Així, se situa el cost de l'estació en un màxim de 650 milions d'euros, davant la darrera estimació de 800. També s'estableix una nova forma de finançament amb la participació d'un inversor privat que gestionarà l'activitat comercial, un model que ja funciona a l'aeroport. Aquesta concessió permetrà obtenir un benefici d'entre 300 i 350 milions d'euros. Hai que fer una planificación ordenada i rigorosa. i ha que fer unes inversions que generen retorno social i retorno también productiu. I ha que fer-lo des del realisme. ...desde realisme que consiste en hacer frente a tus compromisos. L'acord ha estat considerat històric per l'alcalde Xavier Trias. L'estació de la Sagrera no és un projecte més, no és un equipament qualsevol. Aquesta estació ha de ser l'epicentre d'una àrea que té el potencial d'esdevenir un dels principals centres neuràlgics de la nostra ciutat. Un node de comunicació i si ja però també un àrea de desenvolupament econòmic, comercial, urbanístic i sobretot social, adreçat a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones. L'arribada del ferrocarril és sempre motiu i és associat a la idea de progrés a qualsevol ciutat, en qualsevol moment. Aquí, com no podria ser d'una altra manera, també és una magnífica oportunitat per fer ciutat nova. És evident que millorarem la mobilitat, però també millorarem la vida dels nostres conciutadans. El protocol també inclou el compromís d'ajustar els costos de la urbanització de l'àmbit de la sagrera Sant Andreu i els de la resta de les obres ferroviàries. A banda de l'estació, en els entorns de la Sagrera hi ha projectada la construcció d'un gran parc urbà de gairebé 38 hectàrees on s'hi faran oficines, comerços, equipaments i vials.